بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا موت خليفة ده يأتي بعد آخر علامة من علامات الساعة يعني الصغرى والتحم بعدها علامات الساعة الكبرى يعني هو يكون العلامة الوسطى اللي هي فاصله بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى في أول علامة تظهر هي موت الخليفة فموت الخليفة ده ذكر آه لينا ناس قالوا ده الملك فهد زمان يعني بقول لكم تاريخ بالأحداث قالوا هي ايه الموت الخليفة ده الملك فهد آه ملك السعودية ولم يحدث هذا الكلام مات الخليفة الملك فهد اللي هم بلوعدين وما حصلش حاجة لأنه هو ملك مش خليفة في فرق بين الخليفة والملك الخليفة هو يأتي من عائلات مختلفة يعني كل خليفة بيجي من عائلة شكل يعني زي ابو بكر الصديق خليفة جاء وراه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وبعد كده جاء وراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعد كده سيدنا علي رضي الله عنه بلت الخلفاء هنا بقى دولك بنسميهم خلفاء يعني ايه من فصيله واحده هي فصيله الاسلام يعني هم كانوا معاصرين بعض وعاملين ايه شيء واحد طيب كويس هنا بقى نيجي للخليفه هو الخليفه ينطبق على الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه بقى هي يعني مش خليفه ده ايه مش معنى ملك لا تعني ملك زي ما انا شرحت لكم قبل كده الخليفه هو الذي يخلف بعده من نفس الفصيله يعني ايه مثلا زي الدوله ايه الامويه خلفاء الامويين سقطت الخلافه الامويه وجات مثلا الخلافة بعد كده العباسيه هو من فصيلتهم بعد كده الخلافه العثمانيه هو بين بالكوا ازاي فبتيجي ايه ورا بعض كده وعصر بقى ده خلافه الجيش لمصر خلافة الجيش لمصر هم بيبقوا ايه من فرع واحد هو الجيش بيجي خليفة اللي هو اول واحد واسسها إيه محمد نجيب ثم يأتي جمال عبد الناصر اخد الحكم منه وبعد كده يأتي انور السادات رحمة الله عليه هو عبد الناصر وبعد انور السادات جاء رحمة الله عليه برضو محمد حسني مبارك وبعد كده جه حاول يدخل في النص محمد مرسي عشان ياخد الحكم طبعا ما معرفش ياخد منهم قعد سنة واحدة بس وراحوا ايه راجعين تاني رجع تاني للحكم بقى اللي هو هيبقى اخر خليفة ده اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب احنا عرفنا الكلام ده مثلا هل ليه هذا الخليفة ثلاث أبناء آه نعم له ثلاث أبناء ولن تكون الخلافة لهم يعني في الآخر لأن هو آه هي مش ملكية عشان يحكم واحد منهم مصر هي مش مملكة ماشي هي جمهورية فعشان كده مش هتكون الرئاسة لأي واحد فيهم في مصر لأ الحديث كده واضح وصريحة هو. تمام طيب عرفنا ازاي بقى ليه بقى احنا بنقول السيسي ها اه؟ عشان قالك في الاول لما انا قولتلكوا الراجل اللي هو الباحث اه وقال ان هيموت الملك فهد سألوه قالوا له ليه بتقول ملك فهد يعني اشمعنى يعني الملك فهد قال لهم عشان اسمه على اسم حيوان يعني هذا الخليفة هيكون اسمه على اسم حيوان فاحنا عندنا حديقة الحيوان رحنا وشوفنا لقينا حصان اسمه السيسي الحصان مسمينه السيسي يا حصان سيسي تركب السيسي اا اه معروفه يعني خلاص عرفنا ايه ان الرئيس برضه اسمه على اسم حيوان خلي بالكم الموضوع ده خطير قوي انا ليه بقول لكم الكلام ده عشان انقذ الرئيس لان اهماله كده هيشكل خطورة على حياته وممكن تكون وفاته يعني في شهر رمضان واحد شوال بالكتير يوم الجمعة الساعة سبعة الصبح يعني أنا قولتلكوا علي التاريخ أهو والساعة وكل شيء فعشان ينقذ نفسه ما مقدمهوش إلا غير حل واحد الحل ده إن هو يدخل عصر المهدي المنتظر. وعشان يقدر يدخل عصر المهدي المنتظر لابد من أن يأتي بالملكة كليوباترا عشان يأتي إليها المهد المنتظر بعد كده ويقوم بأحيائها من جديد أمام الناس يبقى دي علامة وشهادة ليه حتى مكتوب في اسمه إنجيل إنجيل سفر الرؤية بتاع يوحنا اللاهوتي في الاصحاح تسعتاشر هتلاقي مكتوب يعني ياتي على امراته هنا امراته دي هي تبقي زوجته هتكون اه اعطيت بزاً ابيض يعني بزاً نقيا بيت التراث القدسين اللي هي الملكة كيلو بطرة ودي هتكون شهادة يسوع بيت النبوة يعني تشهد به كده لما تصحى إن هو ده فعلا السيد المسيح بس ولا اكثر ولا اقل لان ده بتبقى آية من عند ربنا لازم الناس تعرف ده مين ما هو مش اي واحد هيجي يدعي يقولك انا المسيح انا المهدي لا دي حاجة مهمة جدا وفي خيط الخطورة ان يعني احنا لازم نطلع الملكة كيلوباترة دي هي دي الطعم اللي هيجيب المسيح لكن احنا ما نوصل للمسيح لكن نقدر نوصل للملكة كيلوباترة والملكة كيلوباترة بعيد وقرر لسياده الرئيس تاني عشان يكون عداني العيب قدام الجمهور كله ان انا كنت بدعوه لانقاذه وهو رفض هذا الكلام ان الموقع ده اللي احنا بنقول عليه موجود بجوار محمد قاعدة محمد نجيب العسكرية بس ما عايزين تصريح المطلوب ايه تصريح بالحفر والتنقيب عن الملكة كيلوبترا في هذا الموقع المحدد المعالم ولهو الحدود الاربعة احددها لكم بعلامات ونبدأ الحفر فيه بس ده الكل اللي اقدر اساعدكم فيه انتو هتساعدوني يبقى انتو بتساعدوا نفسكم مش بتساعدوني انا لان انا كلامي اللي انا بقوله ده هيحصل هيحصل وناس تانية هتيجي تساعدني يعني هي مفرقتش كتير يعني خلاص احنا انتظرنا بس سنوات كتيره مش هيجي على شهر و هنقوله و... يعني كتير لا خلاص مش مشيش مشكله فاحنا بنعمل بس مصلحه الرئيس اولا وبعدين مش ممكن ابدا يعني انا فكرت وقلت ليه الرئيس يعني هيموت وما السد العالي بس الاول طب احنا لو انهار السد العالي هيموت يعني ملايين المصريين عشان نقنع الرئيس ان في ملكه كليوباترا ويروح هو بقى يحفر ولا اللي احنا نستنى الرئيس هيموت فعلا في النبوءه اهي يبقى احنا عرفنا كده ان الكلام صح يبقى احنا نروحوا بقى نطلعوا الملكه كليوباترا وبعد كده ننقذ مصر عشان ما يجيش علينا الطوفان العظيم ده ده التفكير الصح والتفكير السليم والتفكير المنطقي ان ربنا يعني عاملوا سيناريو ليكوا لما اقول لكم السيناريو بتاع علامات الساعه الكبرى بالتفاصيل ان اول حاجه هيموت الخليفه ده يعني في شهر رمضان ده اخره هنقول في آخره خالص اول يوم العيد هتكون الوفاة ده انا اللي حددته واعرفته دلوقتي وبقوله لكم ومعرفش بقى الكلام ده هيبقى صح وغلط الله اعلم والساعة السابعة صباحا دي موجودة عندي من الاول يبقى احنا كده فهمنا وعرفنا ايه ازاي هيمشي السيناريو عشان لو حصل السيناريو ده يبقى نكمل السيناريو الصح ان احنا بقى منوقفش ومنستناش على طول نروح على طول جنب قاعدة محمد نجيب بقى العسكرية دي ونحفر ونشوف حكاية الملكة كيلوباترا دي بسرعة قبل ما يجينا الطوفان يبقى احنا فهمنا حاجة ربنا ادانا اشارة وعلامة ولا ايه رأيكم ما انا بقى برضو يا ريت تكتبوا لي بقى في التعليقات رأيكو وافكاركو برضو عشان يعني تساعدونا في هذا الموضوع الشائك اللي هو ملهوش حل يعني هو عنديش هيصدقني والله خايف على الرئيس انا اكتر واحد يعني خايف عليه وعمال احذره مرارا وتكرارا لكن ياخدوا كلامي عرض الحائط انتو حرين أنتم حرين فقد أعذر من أنذر بس محدش يلومني ولا يعتب عليا وعملت الواجب وزيادة معاكم كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية جمهورية مصر العربية متنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون زيرو اتناشر خمسه سبعه تسعه سبعه اربعه شكرا على حسن استماعكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله